بسم الله الرحمن الرحيم هذه القصه تلك المعلمه اسمعوا ماذا تقول تقول هذه المعلمه وهي مرشده طلابيه في تلك المدرسه تقول استغربت من ثلاث اخوات هؤلاء الثلاث الاخوات يدرسون في صف واحد والعجيب ان هؤلاء الاخوات كل يوم واحد وكل يوم واحده منهم تصرح واثنتين يغيبون اليوم وحدة تسرح، ثنتين يغيبون بكرة تسرح الثانية وثنتين يغيبون بعده تسرح الثالثة والثنتين الأولى والثانية يغيبون. فاستغربت هذا المنظر يتكرر كثير وهذا الوقع يعني غالبا دائما دائما دائما يتكرر. قالت يمكن عندهم أشغال في البيت عندهم كذا فكانت الطامة يا أيها وكانت المصيبة وكانت تلك القاصمة التي والله قصمت ظهر كل من يسمع تلك القصة. تلك القصة يا أيها فإذا بتلك المرشدة الطلابية تنادي إحدى الطالبات. وعندما نادتها ايها الاحباب وجمعتها واتت بها في مكتبها فاذا بها تقول لها يا فلانه وش القصه؟ انتم الان كل يوم واحده منكم تصرح والثنتين يغيبون، وش القصه؟ ليش انت تصرحين وخواتكم يغيبون من المدرسه؟ قالت عندنا شغل في البيت، قالت لا علميني وش اللي عندكم؟ حتى انها دخل بعض الوسوسه وبعض الشيطان وبعض الظن وكذا، فما كان ايها الاحباب الجواب من تلك الطالبه الا ان دمعت تلك الدمعات على خدها. دمعت تلك الدمعات لتجاوب لتلك المعلمه عن ذلك السؤال. فكانت القصه تاثرت المدرسه ثم القصه؟ فاذا بالطالب والاحباب تقول نحن والدنا متوفي وليس لهم عائل بعد الله عز وجل الا والدتهم. ووالله والاحباب تقول ما يملكون مصروف اليوم مصروف اليوم ما يملكونه بل والله يا اخوان ان الطامه ان هذه الطفله او هذا الطالبات اذا صرحت الواحده منهم راقبتها المدرسه فاذا بالوحده اذا خلصت الفسحه فروح تدور في سطل الزباله وانتم كرامه باقي السندوتشات اللي كانوا ياكلونها الاطفال. فبحثت عن السبب فإذا بهم هؤلاء أيتام أيها والله ما يجدون ما يأكلون والمصيبة أيها الأحباب بأن تقول تلك الطالبة أن السبب اللي ما يخلي أخواتها يصلحون معها إن ما معهم يا أخوان إلا مريول واحد والله يا أخوان تقول ما عندهم إلا مريول واحد يعني كوب واحد هذه تلبسها اليوم وثنتين يغيبون عشان بعده تلبسها وحده ما تجد ما تلبس يا أخوان والله الذي لا إله إلا هو أنها قصة حقيقية تقول انا البس الثوب هذا عشان خواتي يغيبون عشان ما معنى ثوب ما معنى الا ثوب واحد ونبقى على الثوب هذا يا اخوان والاكل تقول والله ما ناكل الا ندور الخبز اليابس ونحطه في مويه وناكله وحنا نتنعم بنعم الله عز وجل الظاهر والباطن ونحن في نعمه نسال الله عز وجل ان يديمها فقول يا احباب كم والله من دمعات والله كم من اناس ينطون أنا الليل واطراف النهار بالامراض والاهات وامور ما يعلم الله عز وجل لكن هل مسحت دمعه اليتيم؟ هل مسحت على راس اليتيم؟ هل شعرت بحال الأمة هل وقفت مع أناس أيتام وكفلت أيتام وحسيت بشيء من اللي يحس به الواحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يحمل هم المسلمين ليس منهم فقالوا أيها الاحباب ليس العبرة بأن نسمع الكلام الكثير هذا لكن العبرة نطبقي الاحباب أنادي من هذه الساعة أيها بأن كل واحد منا يمسح ذبع يتيم، كل واحد منا يبحث عن أبواب الجنة ويفتح باب من أبواب الجنة كل واحد منا يا أخوان يبحث بأن يكون مرافق مع محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة كل واحد يا أخوان من هذه الساعة يبدأ من بكرة من بكرة يا أخوان من بكرة من أنعم الله عزل عليه والله الذي لا إله إلا هو إن لم يقدم لنفسه خير والله ما أحد يقدم عنه. والله يا اخوان تاجر من اكبر التجار، والله يا اخوان الذي لا اله الا ان اهل الخير واهل الجمعيات ياتون يا فلان تبرع يا فلان انفق والله ما يعطيهم شيء. والله الذي لا اله الا يا اخوان يوم توفاه الله عز وجل والله ان ابنائه ما اشتروا له من ثروته كفن حتى يكفنونه. ما اشتروا له كفن حتى يكفنونه. والله ما اشتروا له، يقول والله ما نشتري له. لانه كان قاحط على عياله ولا يعطيهم ولا يتصرف ولا ولا يتبرع ولا ينفق. فكان الجزاء من جنس العمل مات ايها الاحباب والله الذي لا اله الا هو احد الاخوان في الجمعيه الخيريه تبرع عليه في مغسله الاموات بكفن وكفن ذلك الرجل وصلوا عليه وودعوه وبقى ذلك المال ووالله الذي لا اله الا هو سيسال عن ذلك المال كله وسيحاسب عليه كله وسيتركه كله فاقول يا أيوه الاحباب من هذه الساعه بكره كل واحد منا الان يسمعنا في هذه الساعه من بكره، اقرب جمعيه عندك، اقرب جمعيه خيريه، اقرب ندوه عالميه، اقرب ناس يدلونك على اهل الخير من بكره، ولا بشرط انك تحصل جمعيه، اسال عن البيوت، كل واحد منا في حارته اسال البيت الفلاني فيه ناس ايتام فيه ام ايتام من بكره اصير خلاص انا اتكفل بالبيت هذا خلاص، شهريا اصير اتبرع لهم.